Medicinska ämnesord. Jag ska visa hur ämnesordslistan Svensk Mesh fungerar. Svensk Mesh är en översättningsordlista mellan svenska och engelska medicinska ämnesord som Karolinska institutets bibliotek har gjort. Det är en fri resurs som man kan googla sig fram till eller också kan man söka den till exempel på sjukhusbiblioteken i Stockholms gemensamma webbsida som jag befinner mig på nu. Om jag är på startsidan och rullar ner till databaser A till Ö så hittar jag svensk mesh här. Jag klickar där. Det här är alltså en översättningsordlista mellan svenska och engelska medicinska ämnesord. Och ämnesorden motsvarar exakt ämnesorden i databasen PubMed. Men det kan också vara en bra utgångspunkt för att söka i andra medicinska databaser. Man kan skriva på svenska eller engelska. Jag söker på ordet hemsjukvård och ser vad jag får för träff. Jag får en dropplista där jag får lite förslag och här hittar jag den term jag söker. Jag klickar där. Då kommer jag till den här bilden. Jag får det engelska och svenska ämnesordet. Jag får en svensk och en engelsk definition för att se att det är just det ämnesordet jag avser. Det är inte alltid det finns en svensk definition, men det finns alltid en engelsk. Ibland finns det även svenska synonymer, inte i det här fallet. Klickar jag på engelska synonymer så hittar jag flera synonymer till ämnesordet Home Care Services. Om jag tittar ute till höger så ser jag att det står snävare termer. Det betyder att de termer jag ser här, de, är, de ligger under den här termen Home Care Services. De är alltså mer specifika. Merschen är en thesaurus, vilket betyder att det är en hierarkisk ämnesordslista med över- och underordnade termer. Och de snävare termerna är alltså de här som jag hittar här. Det lilla plusset betyder att det finns i sin tur underordnade termer under den här och den här termen. Bredare termer hittar jag här uppe. De ligger alltså över Home Care Services i den här hierarkin. Och vill jag se det lite tydligare så kan jag klicka på den gröna pilen och då ser jag att det ligger under Community Health Services och Nursing Services. Där hittar jag Home Care Services. Så här kan jag hitta både bredare och smalare termer i relation till det sökord jag har fått fram.